نمبر سکس انسٹیٹ آف اے سیلری دے ٹیک ایکویٹی اس میں آپ کمپنی سے سیلری کی بجائے ایکویٹی لے سکتے ہیں جسے ہم کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ ان اساسوں کی ملکیت ہے جن میں قرض یا دیگر واجبات ان کے ساتھ منسلک ہوں ایکویٹی میں آپ اپنے جات سے خود کو لون ایشو کر سکتے ہیں یا کچھ چیزیں بھی کمپنی سے لے سکتے ہیں سو ایکویٹی از ناٹ ٹیکسیبل انلیس یو سیل اٹ اسی کی وجہ سے مسک بھی امیری کی سیڑھیاں چڑھتا گیا آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایلن مسک کی سالانہ تنخواہ 23000 ہزار ڈالرز ہیں یہی ہر ماہ استعمال کر کے وہ بہت سے ٹیکسیز سے خود کو اور کمپنی کو بھی بچاتا ہے نمبر سات بائنگ آرٹ مثال کے طور پر آپ نے سال کے آخر پر تقریباً ایک ملین ڈالرز کمائے ہیں اور وہ ایک ملین ڈالرز آپ کسی آرٹ یا پینٹنگ کو خریدنے میں خرچ کر دیتے ہیں तो आपके पास कोई रकम नहीं बचती तो अखराज इनकम के बराबर हो गए तो आप टैक्स के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा तीन साल बाद आप वही पेंडिंग को छः मिलियन डॉलर्स की भेज सकते हैं इसी वजह से अमीर लोग अपना पैसा टैक्स से बचाने के लिए इस किस्म के आर्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं नंबर आठ मल्टीपल नेशनैल्टीज़ विद नो फिक्सड रेजिडेंस पिछले दिनों में हमारे मुल्क में اکاموں کے بارے میں کافی بحث رہی ہے ان لوگوں کے پاس مختلف ملکوں کی نیشنالٹیز ہوتی ہیں یہ لوگ ہوم کنٹری چوز نہیں کرتے اور پوری دنیا میں جائیدادیں خرید لیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس کے پیسے بچا لیتے ہیں نمبر نو آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی تحفے میں دے سکتے ہیں اور یہ نان ٹیکس ایبل ہوگا مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کو پندرہ سو کی واچ گفٹ کر دیں تو یہ نان ٹیکسیبل ہے اسی طرح امین لوگ بہت قیمتی تحائف پیش کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس کو بچا لیا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا ایپیسوڈ آپ کو ٹیکس کے بارے میں بتائی گئی تمام انفارمیشن کے بارے میں کیا پہلے پتا تھا اور جو ہم سے رہ گئی آ وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں